28-річна спортсменка Наталія Боговик служить у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Вона психологиня. Виконувала обов'язки на посаді заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення на другій лінії в зоні проведення операції об'єднаних сил. Каже, спорт допомагає у службі. Виконую вправу з гір'єю вагою 24 кілограма. Це у нас на чемпіонаті України. Дівчата виконують з такою гір'я. Результат не задовольнив минулий раз на чемпіонаті коріння 163. Зробила рази. Ну кожного разу воно порізно буває більше, буває, менше. Відповідно від того, як ти підготовишся, які умови підготовки будуть. Тому що зараз частина виконує завдання в ОС, тому. Там чуть інші умови, тому але призвичаємося до всього. І ми ж військові, ми сині віривий спорт, ривок призвольний. Гір'овий спорт, ривок із довільною зміною рук. Дівчата виступають на 16 за бажанням 24 кілограми. Чоловіки виступають 24 і 32. Тобто обираємо, яка гиря і з нею виступаємо. Мій найкращий результат – 241 раз з вагою 24 кілограми. Військова спеціальність у мене водій бував у зоні проведення ООС. Прекрасна військова частина у нас, відмінні командири. Вони вітають спорт, дозволяють нам тренуватися, прогресуватися щоб приїхати і показати гідний результат. Запоріжець Ярослав Тулюпа, на відміну від решти членів команди 55-ї окремої артилерійської бригади, строковик, служить рік, захопився гирьовим спортом у військовій частині. З недавніх порів почав займатися гирями, так як наш на щось побачив в мені потенціал, як і в нашій команді, ми прикладаємо всіх зусиль, щоб досягати перемог. Щоб показувати всім приклад, що досягти будь-якої перемоги можна. Армія нас загартовує, робить сильнішими, вчить е, любі проблеми, зустрічати їх. Сьогоднішній результат був 190 разів е, лісовій категорії 63. О, це мої перші змагання. Мені довелося докласти дуже багато зусиль. На нашому заході присутні біля 120 спортсменів. Переважна більшість представників військових частин оперативного командування це вся східна частина України. Тобто Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Донецька, Запорізька область, Сумська область. Ті військові частини, які підготували особовий склад, прибули сьогодні на змагання. Ті військові частини, які не змогли підготували. Прибули або в неповному складі, або взагалі не прибули. Вісім вагових категорій хлопців і чотири вагових категорії у жінок. Євген Коробка каже, з 2018 року збірна оперативного командування «Схід» на всеукраїнських чемпіонатах із гирьового спорту посідає першу сходинку серед збірних сухопутних військ Збройних сил України. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.